بس شنت مخنوق وحس تنفست بعقود الولاية يوم البنجف ينحس بالف ايام بيشوق وسوالف دافية هواية ويلبسوا بسوق قلوب هاي الناس وبسوق الحويش القصد والغاية اليطب براق يلقي الكرم والضيف وبسوق الحويش القصيد, القصيد القصيد القصيد والغايه ويستاهل العريس الهوله ربعه اسمعوا ربعه يلا يا احبابا بغياب صفقوله هسه قلنا صفقه مو الاولى شوف هسه طب قصيده لامير لأ المؤمنين سيدي ومولاي اسمعوا الصلاة على محمد وعلى محمد. هسه نقول للولائية. والله موت بغيضكم يا حاسدين ايه؟ اسمع. انتوا انتوا ما عدكم علي يشبه. شو يشبه؟ والله اللي يحب علي جاوب. من ربه قلبه يجاوب بريدة حيل عل شوف خل خل اخدمكم. كل شيء عددي دي جي السواليف ولكن اكو ناس وجوها حلوه وكلكم وجوكم حلوه خافوا يخون التعبير وياكم لكل قادم كرام هذا صاحب العقال الكذا حق الشباب موجود فانا اريد حيل على حيلك العباس عليه الكل جاوب انتو ما عدكم على اللي يشبه قلنا اللي يحب علي وراه معبار انتو ما عدكم على اللي يشبه اللي يحب علي يرفع ايده اتو ما عدكم علي يشبه والله والله والله والله والله والله والله والله والله صفقه صفقا صفقا صفقا إيه. والله موت بغيتكم يا حاسدين إتو إيه. ما عدكم علي يشبه هم ما عدهم علي يشبه تموت مرتبى جابوا إن شاء الله إتو ما عدكم علي يشبه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه صفقه والله موت بغيظكم يا حاسدين انتوا ما عدكم علي به هلأ هلأ هم ما عدهم علي به اسمع احنا والينا احنا والينا ابو الاسلام هو وانتوانيكم دخل الاسلام شنو قوه وفدوه التراب اللي دوسن رزدينا فدوان التراب اللي دوسن صفقه صفقه صفقه صفقه صبغ صفقة صفقة. والله مو تبغضكم يا حاسدين بس انت علي انتوا ما عدكم علي يشبه والله والله والله مو تبغضكم يا حاسدين انتوا ما عدكم علي اسمع احنا والينا لا ما شَرَبْ وتواليكم شرب حد ما جزاع وقاع جزاع وكان كافر والصنم دوم بيمينه وكان كافر والصنم اي والله والله والله موت بغضكم يا حاسدين انتوا ما عدكم عليش به ما عندهم علي اشباعي، هسه من السيد ارفع ايده؟ كم سيد هنا؟ تاجع على راسي يا ساده، تاجع على راسي، ارفعوا ايديكم يا ساده، غير طيب ان شاء الله، تعالوا صير سيد هاي، ما ترهم ما ترهم، تعال سيد عم هاي ما ترهم السيد يجي من الله بلاد ومرقم ومن يلبس الخضر نقول المخضرم الختم جابه من مو من باب المعظم وها خوتها ولسادها واللي يحب السيد صحاب السيد وابن السيد تاج فوق الراس السيد وابن تاج فوق الراس السيد ومن السيد السيد وابن السيد اسمع هناك سيطره تفتيش منصوبه على المعبار هاي الكم الولائيه ايا يا جواز يفوت ويكشفون المزوار وهنيال الجوازل بختم المرتضي اول نعم منك يا حيدر وختم المرتضي حيدر هنيال الحيدر ما ظل هنيال الحيدر جوب جوب هنيال الحيدر ما ظل هنيال الحيدر بوي على عناد على عناد على عناد. الدواعش ما نعوف حسين وبهاي السنه نلقوا مليارين وها خوتها هاي الشيعه هاو. اخي الشيعه اخوتها يفجرونا ونصيح حسين جاوب جاوب يفجرونا ونصيح حسين ذاق من نفسك اي اي هنا ونصيح حسين ويصلي على محمد وعلى محمد هسه طب قصيده الامير المؤمنين شوف احنا ننتظر عريس على, على مود نرجع شباب ونرجع هسه احنا كلنا شياب هسه نقول علي, علي علي علي مولانا منو يا علي واللي يحب علي جاوب او علي علي علي علي شنو مولانا يا علي علي علي علي, علي, علي. يلا هسه الدور ناخذ الصفقة ونجاوب العلي ابن ابي طالب، لا السيد احمد. وعلي علي علي علي علي علي علي علي مولانا يا علي صفقة صفقة صفقة صفقة صفقة. تحي الباب اسمك قصر الغانم نبض الاحباب بيك روحي هايمة ليث الاحزاب انت يا حامل الحمه انت يا حامل الحما ماكو جواب اي علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي اي صبغه صبغه صبغه صبغه صبغه صبغه صبغه صبغه الباب اسمك اصل الغانم نبض الاحباب إيه بك روحي هايمه لث الاحزاب انت يا حامل الحما اي يا علينا يا ولينا انت عنواني وبكيماني وبكيماني انت عنواني وعلي علي علي علي مولانا يا علي جاوب الله ولا برخصتك خالي راح اسوي فاصل مع كيكات كيكات يتاخر على الرخص من عندي للعشرة الله يجيكم هاي الناس الكبار حتى تأخذ راحتها شافوا وجوهكم وبعدين عريس وربع عريس يضلون وسيع العين حلو الطول لفات وقلبي عيب قرب بشوق المحبوب لفايات لفايات احبابك يا الحيدر يردون عمك كات وذا اجل عريس يلا وبعد ما دام جه نسوي فاصل نرجع للعريس وذا بسي وبهاي المسيه يلا اخذنا الحيدريه